Sain ms diagnoosin 2014 ja, ja oireet oli tosiaan kömpelyyttä ja jonkun verran kompastelua ja, ja tota, noin, se ilmeni sitten tosiaan alussa vähän sillä, että luuli olevaa oleva, oleva iän myötä tulevaa tuleva kömpelyyttä ja sen myötä. Ja sitten tosiaan jossain vaiheessa niin piti ruveta tutkimaan enemmän. Että Tilanne oli semmoinen, että jotain todellista vaivaa oli, että aluksi ei menenyt itsekään uskoa, kerron sairausta välittömästi välittömästi ajattelin, että itse en sisälläni pidä mitään rasitteita ja että Helpompi olla avoimena, niin läheisille kuin työkavereille ja työantaja on suhtautunut erinomaisen hienosti. Että täytyy olla kiitollinen työnantajalle. Että on on ymmärtänyt tämä asia. Ja olen saanut jatkaa vielä uraani vaikka on työaika tai työ, työ, tehtävät on muuttunut mutta olen olen todella onnellinen että saa olla tässä nyt. Aiemmin tosiaan olin 28 vuotta Liedossa palomiehen tehtäviä kaikki suoritin niin kuin kaikki palomiehet kuntotestien myötä ja vaatimuksen tason myötä on ja diagnoosin myötä siirrettiin loimalle ja olen nykyään tosiaan Loimaan palomestarin kuljettajana kautta operaattorina ja tuona. tehtävät on muuttunut aika paljon, mutta olen silti osallistunut normaaliin arki täällä, harjoituksiin myös osallistunut kykyjeni mukaan. Työssä jaksamisessa auttaa tosiaan hyvän fyysinen ja henkinen kunto ja sitä tulee harrastettua sekä töissä että vapaa-ajalla. Nykyään ennen tuli lenkeytyä paljon, nykyään pyöräilin paljon talvi. Aika moni ihminen kylillä pitää vähän niin kuin kylähulluna kuin pyörällä talvellakin, mutta varusteet on, on hyvät ja hyvin, hyvin pärjäävät. Täällä töissä niin työyhteisö kannustaa myös liikkumaan. Kaikki fotki vähän niin kuin Minulle on todella tärkeää, että saan olla täällä, että se on, on tottunut koko elämäni olemaan töissä ja työ on ihmisten varten tosiaan. Ja Vaikea kuvitella muutaman kerran on työterveyslääkäri tarjonnut työ sairauslääkkeelle, mutta mä, mä olen ajatellut, että se on vaikea, vaikea ajatus tänä päivänä vielä, että jäi sairauslääkkeelle. Tietystikin päivä saattaa tulla vastaan, mutta nyt peletään täysin rinnoin niin kauan kuin voimia ja jakso, jaksamista riittää. Että uskon ainakin huomiseen.